Bueno, eu son Aida, son as compoñentes de Tanxogueiras, e Tanxogueiras somos tres rapazas, eu que son Aida, Olaia e Isabela. Buf, eu na escola eh, escoitaba gracias ao meu pai, hm, mmm, pues, música que non solían escoitar os nenos, que era pois pues, Queen ou eu que sei, Michael Jackson, iso rock, rock pop, e, pero moi pouca música galega, verdade que a música galega que escoitaba era a Leilía, esas así que foron mulleras referentes para, para min e Mercedes Peón, pero Pouco máis, fume metendo a medida que, que fun cumplindo anos. Bueno, miña abuela era pandireteira, das cantadoras de antes. Entón, un día fume a, a un San Sanxuan e estaban todas as nenas da aldea da miña abuela tocando e eu dixen, eu teño que aprender a tocar a pandireta. Pero realmente, a que me meteu no mundo tradicional foi a miña outra abuela que estaba aprendendo a tocar a pandireta. Entón, eu metime por aí, encantoume, con dez anos, e non parei. Pois eu creo que está escoitando todo tipo de música que non é galega, pero, basicamente, por, por ignorancia e por non saber que, que existe. Porque se si realmente escoitaran todo o que hai e todo que, o que son e a calidade da música dos artistas do país, pois eu creo que o sea, teñen de todos os estilos, de, de, todos los, de todas as temáticas, e eu creo que se mergullarían de cheo, non terían problema. E siguen no xente de moitas partes do mundo, a verdade e sobre todo de, de todas as franxas idade. A noso que máis nos gusta nos, dos nosos concertos é ver a familias enteiras vir a vernos. Si que é verdad que agora con Midas e Figa estamos conseguindo que a xente de entre 20 e 35 anos, que era que máis nos costaba chegar, estamos chegando super rápido. Pero aínda nos falta un poquinho para chegar a, aos nenos de entre 10 e 20 anos. Eses son os que queremos que, que empecen a, pues, a, a conhecer a música, e sobre todo a conhecer a música tradicional e en galeo. Eu creo que eh, a estética xa do artista agora, a día de hoxe, é superimportante. Tipo de reconhecer un artista só pola súa estética e polos seus videoclips e creo que así como temos que ter unha personalidade á hora de compoñere da nosa música, é moi importante ter tamén unha personalidade hora de facer videoclips, agora de como vistes, como tens unha estética de facer os discos ou de publicar no Instagram, por exemplo, porque aos nenos é que iso entra allé de, de primeiro, xa, aos nenos e a todos. É dicir, se ves unha cousa que diferente, que te chama a atención e que dís e estas tres pandereteiras como se poñen aí, eu que sei, eh, pois como nos videoclips, non? Ou a, queima, a queimarse como bruxas ou eses videoclips tan modernos que podían ser pois do trap ou de músicas de ahora. Pois moitísimo, porque de persoas que igual non conheciase o proxecto e de repente pois alguén te propón para metelo nesas conversas e falas ca, ca persoa que, que leva bueno, o seu o ese proxecto, pois descubres que hai moitísimas cousas, sobretodo aquí en Galicia, que non coñecías e que teñen unha calidade bestial. E eso para, para pois, crear vínculos ou lazos con outros artistas que, igual, por eso, sin esas conversas non seríamos capaces de, de crear. Pois Eu creo que o principal é que, por exemplo, nas clases de música, A parte de tocar a flauta, que está moi ben, pois pues, puxeron un instrumento de percusión, ou instrumentos que tocaban os nosos antepasados que pues, non eran as flautas, as que to to to tocaban as mulleres de antes. E ademais podense facer pandeiros ou pandiretas de formas eh, de milleiros de formas con cousas reciclables, non teñen por que ser nin nin pandiretas, nin teñen por que comprar pandiretas. E iso, o sea, o principal en introducir algún instrumento para que os nenos coñezan eh, ese instrumento e dende pequeniños, dende que empezan o cole. E despois, pois eso, poñer moita música tradicional, e eh, nas clases de galego tamén, pois, falar dos grupos que hai, ou falar dos movimentos de, eh, musicais que está vendo en Galicia dende pois, dos mil, que son moitísimos, e eu empezaría por aí, pero bueno, hai moitísimas cousas. Enseñarlle recollidas, por exemplo, que moitas veces chegas a xunto un neno de 20 anos e non sabe que é unha recollida, bueno, e persoas de 50 tampouco, e a min isso pareceme co traballo que se fixo durante tantos anos de campo que, nin, que moita xente de Galicia non coñece o que é unha recollida e o que se saca de pareceme foi pois, moi triste, verdad? Os nenos terían a posibilidade de crear lazos cun artista, o que igual eh a medida que coñecen van colléndolle pois admiración ou vendo o traballo que fan, e claro, a partir dai, coñecen a moitísimos máis artistas. Joder, eu si son nena, e podo facer un traballo ou unha canción cunha persoa que, que, es, que se escoita nas radios de, de aquí, ou que falan os profes delas, ou que veixo videoclips polo Instagram ou polo Youtube, pois para min sería unha agasallo enorme. Eu son Aida de Tanxugeiras, e de parte das tres queremos darvos moita forza para que moita música en galego e moita música tradicional, Y nada, estamos encantadas de formar parte de aosón da nosa música e moitos biquiños.